شاش راسي والسطر اليوم خالي جي تبارك للكريم اللي نهي بس أرجح يوم المواقف ما يملي عن شهامة عزوتي يا حي طيبة ماجد عايق بل ما راجل من هو اللي ما خبر مجد وتريبة ما من عايق مخاليك تبارك للكريم اللي نهيبة بحر يوم المواقف ما يملي عن شهامه عزته يا حي طيبه ماجد وظل ما جد بنعيط وظلهم من هو اللي ما خبر ما هو اللي خبر ما بنسبه اللي في إحساس العز جاهي ياهو هيبه في إحساس العز جاهي ياهو هيبه الكفو وجهي كني في محل أهل جود وأهل صدور رحيبه والف مبروك الفرح النادر اللي له بلهجه الطيبه أفعالٍ مهيب. والف مبروك الفرح النادر اللي له بلهجه الطيبه أفعالٍ مهيب. له بلهجه الطيبه تبارك <تصفيق> للكريم اللي نهيبه ارجح اليوم المواقف ما يملي عن شهامة عدوته يا حي طيبه ماجد بن عايض وظلهم مظلي من هو اللي ما خبر مجده ودريبه من هو اللي ما خبر مجده ما ما ما ما ما ما ما ما ماجد بن عايض وظلهم مظلي الحراره اللي يفكوا صعيبة معزوم ومن غلاكم جيت كلي حاضرين وحفلكم صعب من اهل الجناب المسفلي آه بي بين احساس العز جاهي يا هو هيبه احساس العز جاهي يا هو هيبه الكفو وكني في محلي اهل جود واهل صدور رحيبه والف مبروك الفرح يا نادر اللي له بنهج طيبه عالم مهيبه والف مبروك الفرح يا نادر اللي له بنهج طيبه عالم مهيبه وكتابه الكلمات العامه